Ola, benvidos e benvidas a este primeiro tutorial de Scratch. Scratch é unha linguaxe de programación para objetos. Iso quere dicir que os objetos que temos aquí almacenados nesta fiestra son os que imos a ter que programar. Nos imos colla estes objetos e imos programalos con estas ordes que hai aquí. Vedes, por aquí hai unha serie de menús con cada súas ordes. Primeiro imos ver como podemos ter os objetos esta fiestra de podemos directamente elixir un objeto da biblioteca ou debuxalo por nós mesmos no editor de imaxes ou tamén cargalo dentro dos nosos ficheiros persoais. Imos abrir o editor de biblioteca que xa ten fantásticos objetos e imos coñer, por exemplo, eh, un cangrexo. Unha vez que temos os nosos objetos, aquí nesta fiestra pon í, podemos ver pois os nomes se modificalos ao noso gusto. Nécora, por exemplo. Imos poñer aquí unha nécora. A ver, unha serie de propiedades. Fixadevos, aquí podemos ver a orientación do objeto. Fixadevos que a orientación do objeto varía porque temos este estilo de rotación, no que varía o objeto. Pero se nos poñemos este outro estilo de rotación, parece que non pasa nada. Pero cando despoñedeamos, por exemplo, a mover, dez pasos, se teño esta orientación, vainos mover horizontalmente. Se eu movo 10 pasos, nesa orientación, vais mover tamén nesa orientación. Por lo tanto, os estilos de orientación vanos decir precisamente como se move. Este é un mixto, que só varía de esquerda a dereita. Neste caso, non se vai a mover é completamente simétrica. Non simbolo de deixar de momento neste estilo de rotación. Logo podemos determinar que estea amosado ou non. E tamén é moi interesante nos xogos, podemos determinar que pode ser arrastrado. Eu, como programadora, podo sempre arrastrar os auxetos, pero se eu estou facendo un xogo no que o usuario ou a usuaria que estea xogando eh, quere mover o auxeto ou arrastrar o auxeto pola pantalla, preciso ter seleccionado isto, pois senón non vai ser quente de arrastrarlo pola pantalla. Ben, o mesmo teremos para o meu auxeto polvo, que xa ten o estilo de rotación especificado, e imos poñerlle que en principio por defecto se mova en dirección 90. Como fago eu para programar, por exemplo, o meu polvo? Moi xinxelo. Eu teño aquí, por exemplo, as órdenes de movimento. Collo e arrastro a cara a venta onde vai a estar a programación. Movo, por exemplo, imos velo un pouco máis detalle. talle, vou movelo 100 pasos. Non, dez, para que se vexe un naquillo máis. Ah, non, dez, eh, para que se vexa unha naquillo máis. Imos ver que non me funcionaba. a ah, 100 pasos. Movemos cem pasos. Se premo enriba, xa veixo o movimento de xos 10 pasos. Agora ben, cando eu vou apuntar cara a unha dirección concreta para que... A esquerda, por exemplo, cara arriba. E agora se premo, aquí vedes como vai. Moi ben, agora cando eu programo un objeto, o normal é que dicirlle en que momento creo que empeza a facer estas ordes. Para iso, prememos no bloque de eventos, temos unha serie de bloques que teñen esta forma. Que me din que os coloco aquí no inicio e que me din cando vai a empezar a suceder isto. Se o coloco aquí, vai a empezar a funcionar cando se prema a bandeira verde. Neste caso, vou escoller cando se prema o xeto. De maneira que cada vez que se prema o xeto, de que o premo, avance. Imos ver como facer algún... Algún movimento máis para que collades práctica con este entorno a Scratch. Fixadevos, por exemplo, se eu o que quero, cando teño varios objetos e cambialos de apariencia, e dicir, por exemplo, cambiar o tamaño, o básico, o tamaño podo facelo desde este menú, simplemente collo encoller, e premo en riba do que quero encoller e xa encollo o meu polvo. Fixádevos que a nécora aquí Non ten ningún programa. O programa está no polvo. Imos facer que o polvo se mova un pouco máis. De seguido, empregando o elemento de control repetir. Imos decirlle que repita a acción dez veces. En lugar de que repita 100 pasos, fagas só dez. Isto en principio é o mesmo. Fixádevos. Fai, apunta a punta cara a esta dirección, move dez pasos e volve a empezar. E faino dez veces. En principio, Noto exactamente o mismo, perdón, aquí. Se quero que vaya un poquinho máis lento, terei que empregar este bloque que agardar. Voulle dicir que tamén agarde un poquinho, que agarde, por exemplo, 0,3 segundos, a décima de segundo. Así, agora fallo o mesmo, pero un poquinho máis lento. Fixadevos que neste caso gustaríame que o polvo mover as patas que cambiara un pouquinho e so vou non conseguir empregando esta lapela que teño aquí. A lapela de disfraces. Na lapela de disfraces, podo observar os disfraces que teño implementados para o meu polvo. Eu teño este disfrace este, por lo tanto, o que vou facer para dar sensación de movimento e decidir que vai a todo de disfraze. Se eu quixera que falase, pois combino estes, por exemplo. Este, co teño aquí abaixo, vedes? Aí está, vedes? E así dá a sensación de que está a mover. Entón, os disfraces como vedes, podes variálos e modificálos con este editor de imaxes, que imos explicar un tutorial diferente, porque é un editor eh, moi sinxelo pero ao mesmo tempo é moi potente para modificar os disfraces. Imos ir a apariencia, e imos dicille que cambie de disfrace. É dicir que ao empezar, poña sempre o disfraze 1, por exemplo. E cando acabe, vedes como intercalo? Simplemente poñendo no medio, poña o disfraze 2. Se fa isto así como está, verei que o disfraze 2 dura moi pouco porque en canto acaba de poñelo xa empeza a repetir a pasa 1. Así que igual que antes, isto é que facelo case sempre. En Scratch, hai que introducir un pouquiño de tempo porque Scratch é moi rápido. Así. Introducimos aquí tamén 0,3 segundos. Veredes agora? Que se eu premo o xeto, pois xa se vai movendo. Os dez pasiños. Agora imos facer que o noso xeto imita un son. Pois para iso temos que empregar a terceira lapela. E agora imos a lapela de xóns. Na lapela de xóns podo ter e onde almaceno os meus sons. Podo collero da biblioteca do propio scratch. Vou cancelar porque eu xa os teño collidos. Ou podo gravalo. Aquí mesmo. Ou collelo da miña propia biblioteca. Eu, por exemplo, collen un son que xa bien escrache. Modifica ino un pouquinho. A modificación é moi xinxela. Podes coller un anaco, editalo, cortalo, etc. E unha vez que o teño, pollelle un nome. O nome que eu quero, quero eu que sexe identificativo. O único que teño que facer é volver aquí en son, buscar, precisamente, facer soar. Aquí só van a aparecer os sons que ten o meu xecto. Se eu estou no outro xecto, vai facer outro son. Entón, poñemos aquí, e agora, cada vez que o xecto se move, tamén está facendo burbullas. Lembrade que sempre podedes parar a animación. Empregando este símbolo de stop. Ainda que non rematara completamente. Xa temos programado o primeiro objeto. Se agora queremos programar outro objeto, que vedes que segue en branco, podemos ou ben programar de cero, collendo ordes, ou ben poderíamos dicir quero que faga o mesmo ou algo parecido. E o que pode facer é coller e soltalo en riba. Parece que non fai nada, agora xa aparece. E agora modificar. Pois evidentemente, vedes que agora non ten o disfrace polvo, ten disfrace de necora 1 e necora 2, E as burbúllas xa non aparecen, só aparece o pop. Vou dicir que fago o mesmo, pero que a miña nécora pois só funcione cara dereita. Só se mova a cara dereita. Así que agora o premer, vedes o que fai a miña nécora. Ou tamén o que podría facer é coller este programa, elevalo á mochila. Aquí teño unha mochila, na que podo arrastrar os programas. Tampouco desaparecen de aquí empregalo en calquer outro oxecto, ou utilízalo incluso nun xogo diferente. Mentras estea dentro do meu usuario, eh, vou poder ter esta mochila chea e pasar código de un programa a outro. Xa teño as miñas mascotas. Programadas. E o que vou facer agora é cambiarlles o so fondo, o fondo é o que chamamos aquí os escenarios, é que están aquí e como podes ver tamén se poden, se poden programar. Neste caso, neste caso este escenario programeino para que soaran burbullas. Vou facer que as burbullas soen sempre. De acordo? Vou collas burbullas e van soar sempre, para sempre. Estas burbullas tiven as que poñer antes aquí. En sons teño xa as burbullas creadas. Fíxadebos Que, que teño unhas burbúllas e que incluso soan moi fortes podo editar este son e facer que este son seja máis suave aínda e agora case queda en nada un son moi leve para que parezca que sexe un fondo marinho portanto, eu programo tamén para que todo o tempo que este xogando haxa un murmúrio de, de fondo de burbullas. e o que teño que facer Agora é un fondo amarillo. Podería pintalo co editor de imaxe ou tamén podo cargalo. Como sempre, da propia biblioteca de Scratch. Ok, ainda que o meu polvo está soando, agora xa temos o polvo. E xa lledou a bandeira verde. Se lledou a bandeira verde, hai un son que se escoita bastante mal, porque se executa mal neste ordenador. Estaría todo o tempo soando as burbulliñas. Xa temos entón escenarios que tamén podemos programar. Há diferentes oxetos que tamén podo programar. Con este material, que podo facer? Para empezar, grabalo. Vai se guardando automáticamente no meu usuario. Pero poderia incluso grabalo con outro nome para empezar un xogo diferente. Ou descargalo no meu ordenador. A opción reverter é moi interesante. Cando un día traballas, e ves que todo o que estás facendo está mal. Oi, se tedes a reverter, volves á opción do día anterior. E perdes toda esa información, pero ás veces é mellor perdela. Se estaba moi mal e disficites cosas interesantes. E editar nada específico que contarvos. O único que, que vale para que se sexecute xogo moi rápidamente, e poder ir vendo todos xogo sen ter que esperar a todas as operacións. Estas que temos aquí son básicas. A única interesante é a de bloques, que che permite que se abra aquí unha xuda que che vai contando en que consiste ese bloque. O único problema é que esta xuda está en inglés. Eh? Vedes que se nos estamos traballando en galego, pero se te a clase de inglés ou a clase de castelán a querer seguir traballando, non tens máis que vir aquí a esta bola, perdón, aquí non. Vir a boliña do mundo e buscar o galego. O inglés, xa que estamos en galego, automáticamente toda a contorna de Scratch de programación modificase para estar en inglés. Podes pasar o idioma que queiras. A galego, con esta pequena introducción, creo que xa podedes poñervos a curiosear pola multitude de bloques de Scratch que teñen estes menús. E facer o vosso primeiro programa de Scratch.